Carmen Dan, mesur de urgent după alerta meteorologilor. Ce le recomand românilor? În condiile schimbrii vremii, accenturii precipitailor iarecirii accentuate în aproape toate zonele Rii, Ministerul Afacerilor Interne a pregătit aproximativ 5.000 de fore de intervenie I2. 300 de mijloace în sprijinul comunitilor. Menion meceast zi, între orele 08.00-02300, este în vigoare o atenionare de cod galben pentru ploi, la povini în soare, intensificarea vântului, recire accentuat în aproape toate zonele rii. De asemenea, până luni 1903.2018 la ora 12 fix este în vigoare avertizarea de cod Portocaliu pentru cursuri de râguri din județele Arad, Alba, Bistrica Neseud, Bihor, Braov, Cluj, Hunedoara, Maramurea Sublimiere, Selaj, Țibinui Satu Mare. La nivelul Centrului național de Conducere integrată, al Ministerului Afacerilor Interne se monitorizează permanent situaia din teren pentru a se putea decide în cel mai scurt timp alocarea de resurse mijloace tehnice suplimentare în zonele unde se înregistrează situații de urgență. Potrivit centralizării realizate în această dimineață, în urma ploilor de săptămâna trecut se mai înregistrează încă efecte în 53 de localitii din 20 judei aleri. O situaie distinctă a apărut în judecul Dâmbovica, unde s-a reactivat alunecarea de teren din satul Velenidămbovia, în, în punctul Lunca, pe o leime de circa. 300 m. Aceasta a afectat un număr de 11 gospodrii. În urma hotărârii Comitetului Local pentru situații de urgen Clasun, al comunei Velenid în Bovica. Din cele 11 case afectate au fost evacuate trei familii, al eceror locuine nu mai prezentau siguran, acestea mutându-se la rudele din localitate. Alunecarea de teren este monitorizat de ce trec lesuvelenii din Bovia, urmând ca mâine în zona afectată să sosească specialitii care să decidă măsurile potrivite de atenuare a efectelor de alunecare. Recomand mecetenilor să se intereseze din timp asupra prognozei meteo, să respecte indicațiile transmise la radio sau televizor de autorit, ci dacă circul în zonele unde sunt anunate precipitații sub formă de ninsoare să aibă autoturismele echipate corespunzător.